Izvolite. Saj mi po iličnu kartu. Naravno. Ugasite se. Pa, nemam, nemam potrebe dokazim, ja sam novinar, radim sve koje sam. A, Samo sekund. Evo, izvolite. Imaš novinar kod legitimaciju? Da, kod uradnika mi je, nije kod mene. Kod ćemo dođem od Šta pa, je to, srb info? Srbina info. Srbina info. Da. Je li ti ovo sve vreme snimaš, tako? Pa, kao što vidite. Dobro. Daj mi... Daj mi samo svetko da vidite. Dakle, policija me Ne znam iz kog razloga. Ali, dobro. Čekamo da vidimo šta će se desiti. Urednik je gore, o tako je? Tako je. Znači, puno. Eto, to je to. Želeli su da ugasim uživo prenos. Ne znam iz kog razloga, to morate njih pitati. A mi ćemo ovde biti. Sada čekam iskreno, ja njega nikada nisam video uživo. Ovo bi mi bilo lepa prilika da ga upoznam, voleo bi iskreno, što da ne. Da ga upoznam. Da ga pozdravim. Policija i dalje ima inspektora u civilu. Evo ga, izlazi. Molim vas ako pišite Zlatanović na uživu prenos da izlazi. Čini mi se, čula, se, kapi, čula se Kapija. To je najbliže što mogu da pređem, ne želim baš ide kroz pacovski kanal, pa dobro, ne moramo baš tajko, to je ipak naš dragi predsednik. Suštini, uh, ne želim da prilazim baš bliže. Mislimo bliže, možete se dođet kada krema, pa zakonu, nema snima, znači kao peće automobil sa svi ćemo Dobro. Molim vas da su... Mogu da dobijem vaše ime? Milik zovem, evo se Hvala puno. Znači, tako ne mi naređe, no, da. ja vam prenosim, ne, ne, ne, ne, ne, ne možete snimati uopšte kada u Pa ne znam što, na javnoj površini ne mogu, površini, ne mogu da snimam. Površina, znači, o, je ovo jeste, kako ovo nije javnoj površini? Ovo je u pitanju, ako shvatate, ne možete ovo bezbjednosti. Pa ja sam, ako ugrožavam bezbjednost. Pa ja sam, ako ugrožavam bezbjednost. Samo se dađe to robite prilutno, da on je poslije, pa, da se dađe poslije, da se dađe, da se dađe, da se dađe, da se dađ Evo, recite mi samo koji član zakona. Zakon o izglednosti i A koji član? Evo, ne žele. Evo ga izlazi naš predsednik. Odnosno, izlazi ljudi. Uskoro će predsednik da izađe. Dobro, ja čekam. Ja kao novinar imam pravo da mu postavim pitanje da će on odgovorit ili ne, ne. Da se očekuje gde se štiti li će se razgovor koji svaki drugi novinar postavite na da Dobro, mi je zakazujemo, ali A. do sada nismo dobili ali odgovore. To već ne A, da se regularni puter postoje procedura znači sad... A naravno, ja u svom učin. poslu kada tako ne mogu da dobijem odgovor, traži način, to je ipak službe moje. Ovo, ovde neko gospoda iza mene. Nije, to je Dobro. Zima. Evo ga, još jedan policijski službenik dolazi. Evo, dobar dan. Gospodine. Zolite. Koliko ću već zamoliti. Ovo je objekat koji se bezbredno slušnjate. U redu. Krenuto imam akcije. Dobro. Pri niste... Ne mogu da snimate, znate. Uh, mm, zbog čega? Zato što je objekat koji se bezbedno štiti. Lice koje se štiti. Ali ovo je, je javno, ovo je javna, lice, javna površina. Razumem. Lice koje se bezbedno štiti. Znaci upozoravam vas da prestanete sa. Evo, u, odvodi me policajac upravo. Evo. Policajac. Nema poga, idem ja po ovo. Ko ajde idem tamo, ne možete sad ništa. Ništa. Ljudi, znači, nije smeo, prozivao me, a, govorio za mene svakakve stvari, da, do, da dobijem pare iz inostanstva, tužit ću ga, ali i sanu ću ga tužiti. I, da dokaže gde sam, koje sam te pare dobio i sve ostalo. Ložovčina jedna. Ali nema veza. Idemo dalje. Ovo kapcije malog Sad. Evo, deki, prelazim ulicu kod muzeja. Da. Ajde, a ovu kod muzeja mislim prelazim ulicu za Vlajčevo uskoro. Tu sam. Ne, ne, ne, ne nego ova Vlajčeva. Ovde je ovaj Jugoslavia ovo što je. Na uglu Vlajčeve i Trgane Vlajkovićevi i Trgane. A da, da. Da, a pratije imam na live-u i ovo se ostalo. Evo. Ček, Ne. Baš mi brigam da neće se... Nema, evo i meni su... Izbež, nema, su što? Ajde, što? Ajde, nema, ajde. Не может. Не может это. Не может, не может здесь. Люди! О, как тебе? Вот кто так вот не может. Люди. vali tam tudičevo što oni pa invalidi da ajde tudi pače polet, ne? Dače ste nemore pravo. Še to tega radi, to je na to. Oni je za pravo, za kočerbo, za more, ne? Vali divam da tudi da nekočna stvar človek, što vedo? Vas odira se snev. Nema. Vas ne. Vas mi, ko otimajo me, pa otimajo me. Ajde v konje. Ajde. Osimali na policija me osimali. Ako se konecije pusti čovjek šta? Šta čovjek uradi? Odstupi. Da je čovjek uradio i nakrao ne nešto šta? Jeskim, ne ja razumem, da će biti. Holi se bre. Šta ho se bre? Da što bi ne pomognete. Ne znam šta bi što. E. Osimali. Они берут. Не оставьте человека при жизни. Отнимают ведь, отнимают. Полиция у нас отнимает. Восители батинас не отнимают. Восители батинас не отнимают. Восители батинас не отнимают, пьют. Восители батинас не отнимают, пьют. Восители батинас не отнимают, отнимают и пьют. Вути те и бацина зиме, отимају фљаккају. Вути те и отима. О, обас ти народ. Ово супати наши вути који ме отимају фљаккају. Отимају ме фљаккају. Није никог. Не неко против законском. Нејде не морам. I na kraju uplate možete izvršiti preko naših poslovnih dinarskih i deveznih računa, čiji broje možete naći u opisu ispod svakog video linka na spomenutim YouTube kanalima. A ako hoćete da postanete naš partner, možete nas kontaktirati i putem e-la kontaktmonkeysrbin.info. Hvala vam na podršci što nas pratite i podržavate, jer bez vaše pomoći Ne bi ni postojao Srbini info. Za narod, za Srbiju, ove godine uprizrenu pozdrav.